Vladimir Putin ia poziție după bombardarea Siriei, liderul de la Kremlin Somează o instituție cheie, o agresiune subliniere din Telerus, Vladimir Putin a calificat atacul asupra Siriei lansat de SUA, Marea Britanie subliniere i Franca drept o agresiune subliniere i-a cerut o întrunire a Consiliului de Securitate al ONU în timp ce liderul suprem al Iranului Iatollah Halikhamenei, i-a numit criminale pe conductorii celor trei ceri, scrie de Guardian. Putin a declarat că Rusia va cere o întrunire de urgență a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre acțiunile agresive ale sua sublinierei aliacilor săI. El a adugat că Rusia condamnă ferm atacul asupra Siriei, acolo unde rus sublinierei ajut guvernul legitim în lupta sa cu terorismul. Presupunere din Telerus a afirmat în cadrul unui comunicat emis de Kremlin ce atacurile coaliciei conduse de vor în rut și dezastrul umanitar din Siria. a adugat ce atacul va aduce suferință populației sublinierei îi va ajuta pe terori subliniere tii care au torturat cecenii sirieni în ultimii subliniere apte ani sublinierei vor provoca un nou val de refugiați. Atacul are un efect devastator asupra întregului sistem de relații internaționale, a susținut Putin. El a subliniat din nou ce nu au existat dovezi privind atacul cu arme chimice. Experții militarul sublinierei aflați la faca locului nu au găsit niciun semn ce ar fi fost folosit clor sau alte substanțe toxice. Niciun locuitor nu a confirmat un atac chimic, a precizat Putin. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul al-Khamenei, un aliat fidel al regimului lui Bashar al-Assad, a condamnat raidurile aeriene ale coaliciei conduse de SUA, referindu-se la liderii celor trei ceri ca fiind criminalii. De ce presubliniere dintele american, presubliniere dintele francez prim-ministrul britanic sunt criminali. Sublinierei au comis o crimă, a declarat-el conform agențiilor de stat. Nu încapendo-i al cesua sublinierei alia Cisei, care sunt implicați într-o intervenție militară în Siria ferește aib un document valabil sub Înaintea unui raport final al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice, se consideră policia sublinierei, judecătorii globali. Ei sunt responsabili pentru consecințele acestei intervenții, sublinierei, ar trebui tras sublinierei la răspundere, a adăugat Ali Khamenei. Ministerul de Externe al Iranului a afirmat într-un comunicat ce agresiunea reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional sublinierei a suveranit și sublinierei integrit ci teritoriale a Siriei. Având în vedere reguli religioase, legale, sublinierei etice, Iranul se opune folosirii armelor chimice, dar în acela sublinierei timp. Respinge ferm sublinierea, liniere condamn crearea de scuze pentru a invada o car independent, se arată în comunicatul Ministerului, conform newsro. .com.